الله الله الله سكت القوافي مع الاوزان وهديت من جاز للالحاني، سكت القوافي مع الاوزان وهديت من جاز للالحاني، للي لهم بالفخر نشال نايف وصرحه على وباني، سكت القوافي مع الاوزان وهديت من جاز للالحاني، وهديت من جاز في عشاء حلمه تحقق بهالليله الليله نذلوه من الفرح الوان ومن الشعر حنا نرى له ست القوافي مع الاوزان وحدت من جاز للالحاني من الله الله وابو ناصر وبنت يا فخر حققت حلمه بتخريجك مو راحتك كم تسهر امير ازفل تباشيرك ست القوافي مع الاوزان وديت من جاز للالحاني وديت من جاز للالحاني الله نسل العتبي هالطلا تاريخهم مشيت بصروح من <تصفيق> لأ <من> <تصفيق> <لأ خطنا تصفيق> معانا وصل وحدت من جازنا لحاني وحدت من جازنا لحاني خلنا خلنا بعنا الجوا في وصوت دعنا نركز على لحن هالشيلة مبروك مبروك يا حلا تخرج عيد هالليلة سقت الجوا في معانا وصل وحدت من جازنا لحاني <تصفيق> وحدت من جازنا لحاني <تصفيق>